Організація Товариства Червоного Христа України та благодійна організація «Кенедін Ред Крос» продовжують надавати допомогу. Цього разу протягом місяця Черкаський, Золотоніський, Звенигородський та Уменський райони отримують 526 буржуйок для пунктів незламності та домоволодінь, де проживають ВПО. Це робиться для того, щоб люди могли зігрітися і безпечно пережити зимовий період, особливо у тих домівках, де відсутні газопостачання. Велику вдячність представники Червоного Христа висловлюють команді, логістам, волонтерам за організацію допомоги. У своїй роботі тісно співпрацюють з Черкаською обласною державною адміністрацією та місцевими керівниками районів і територіальних громад.